Nechci, aby moje děti splácely dluhy za zlodějiny druhých. Chci, aby politici brali ochranu krajiny vážně. Nechci už nikdy zažít chaos a bezmoc, kdy zbytečně umírají lidé. Máte hlas, kterým to můžete změnit. Zbavme se pijavic, co naší zemi okrádají o budoucnost. Nejvyšší čas vzít si zpět, co patří nám všem. Vraťme zemi budoucnost.